Пішли. Пішли. важко, бо раніше я ніколи не виносила з льоху бараболі, картоплю. Вони завжди мені повиносять, і я собі мала чистий спокій. Я тільки сідала і на купі перебирала, різала і зразу в відрах, і зразу на город. А зараз мусимо все я і старша дочка.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 Всім бажаю, щоб їхні батьки, діти, брати, діди поповертались додому живими з війни і з перемогою. Анастасія Андрій новини, Тернопільщина.